Og som vi kan se här så har vi 54 av studentene som er svært godt fornøyde med studiet. Og vi har også 38,5 prosent som er fornøyde med studiet. 3,3 prosent på hverken eller, og 3,3 og 1,6, så vi ser antallet som har svart det, det er tilsammen 6 studenter av 123 som i liten grad er fornøyde med studiet.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 56 til hvis vi titter, fire til fem timer er det de fleste legger ned. Så da kan man jo egentlig tenke sånn at her kan man faktiskt legge til mer faglig innhold uten at det blir for mye, i forhold til hvor mye studenten studerer i gjennomsnitt. Og en annen indikator vi har på dette med innhold, det går jo på omfang. Så når du får inn et sted at faktisk 66 prosent sier at det er passomfang,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 at de ikke studerer i noe i nærheten av 20 timer i uka. Så har vi sett på hvilke de ressurser de bruker i kursene våre, og da ser vi sånn at jo mer lilla du har, jo viktigere anser de det. Og blå er lite viktig, og så går du over mot høyre til å bli viktigere og viktigere.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 Altså disse kartleggingstestene som vi bruker underveis, synes studentene er väldigt viktig. Så har vi jo tilbud om veiledning, og det ser vi jo at det er det ikke mange som har benytte seg av, og som egentlig ikke er sånn noe helt klare, entydige svar. Og vi har også stilte spørsmål om refleksjonsspørsmålene som vi bruker i studier er de viktige for læringen? Ja, det er også sånn middelsvar, kanskje egentlig heller litt mer mot negativ halvdel. Hvis vi går over til diskusjoner og samarbeid som med studenter, så trekkes ikke det fram så veldig høyt heller. Og til makevälling på peer-to-peer, -peer, altså at man gir hverandre tilbakemelding, trekkes heller ikke så veldig sterkt opp av denne studentgruppa. Så har vi lydpensum i forhold til lydfiler, e-bøker och PowerPoint-presentasjoner. Og da ser vi att det er PowerPoint-presentasjonene som de mener det er viktig, altså en lägger ved til, eh, tilgjengelig inne i selve kurset da. Og disse tingene er jo da på en måte med på å hjelpe oss å finne ut hvilke type måter bør vi publisere innholdet til studenten, slik at de får det på den prefererte måten de ønsker å studere med. Vi bruker også omfattende bruk av fritekst, där villar studenterna svare en utdjupande kommentar och som du ser så skriver någon mer än andra men detta är väldigt nyttig läsning och gå igenom dessa texterbemägelingarna för att finna ut om du träffar på innehåll eller inte Så ett väldigt viktig spörsmål det går på den opplevde lärlingsutbytte alltså i vilken grad är modulen relevant eller uppfattas modulen relevant av studenten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 video, i hvert fall dette kurset, fungerer veldig godt for våre studenter. Så har vi spurt de om hvordan de føler tilbakemelding og veiledning er i forhold til de to plattformene vi bruker her, nemlig Facebook og Canvas, og de fordeler sig relativt likt, og det er sånn gausskurve fornøyd med begge deler. Sannsynligvis fordi at det ikke er alle som bruker dette på at vi får tilbakemeldingen som er såpass delt her.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 Og noen bruker faglæreren selvfølgelig i stor grad som ressurs, eller faktisk private venner eller kolleger når de skal studere dette studiet. Og hvis vi ser nederst her nå, så er jo dette her en veldig viktig spørsmål i et nettkurs. I hvilken grad har informasjonen i modulene vært gode nok at du kunne jobbe selvstendig? Og dette er jo femmen og her har vi 80 prosent av studentene våre som sier at det går veldig greit å studere på egen hånd med det kursinnholdet som denne muken har. Så ser vi at hele 16 prosent, de er da, eh, på eh, i noen grad. Og så har vi kun cirka 2 prosent, da som sier at nei, dette her funker ikke for meg å studere på denne måten. Vi bruker jo mye multiple choice i våre nettkurs både underveis, men også på slutten. Nå her ser dere forskjellen på de to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 Och som vi ser, hvis vi går ner på den neste eksamen så har vi omtrent tilsvarende tilbakemelding i forhold til en annen store eksamen i dette studiet i forhold til flip classroom. Og dette studiet er kanskje litt litt rant spesielt fordi vi bruker noe som vi kaller for refleksjonsvideoer, at studenten lager et produkt og så lager den inn til 10 minutters refleksjonsvideo. Og som du kan se av tallene så er studentene ganske fornøyd med å bruke denne eksamensformen. Og det kommer kanske enda tydeligere fram når vi spør studentene vad de kunne, hvis de kunne velge selv neste eksamen, så er det faktisk sånn at 80 prosent av studentene, de mener jo det så lage et produkt og en refleksjonsvideo er det de ønsker som sin neste eksamensform. I dette studiet har vi fiksert på universell utforming og tilgjengeliggjort pensum både som lydbøker og som e-bøker.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 Så vi ser her, så er studentene litt mer fornøyde med dette studiet enn det forrige, men de har omtrent den samme arbeidsbelastningen per uke som vi så i det andre studiet kanskje. Litt mer arbeid per uke her enn i IKT-PenMUK.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 for å revidere innhold. Og vi bruker selvfølgelig også de skriftlige tilbakemeldingene som vi får på frisvarsspørsmålene fra studentene. Også her har vi spørt studentene i hvilken stor grad de er fornøyd med bruk av video som læringsressurs, og her er studentene enda mer fornøyde. Vi har 80 prosent fornøyde, og 16,9 på fornøyd her.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 og 7-10 minutter i forhold til hva studentene svarer på, vad de mener er ideell lengde på undervisningsvideoer. Og det siste spørsmålet jeg vil trekke fram fra vurderingen på ikt det er spørsmålet om, i studiet har du fått fortløpende retning og vurdering av oppgavene, i grad har raste tilbakemelding bidratt til din motivasjon for å gjennomføre studiet? Og her er det snakk om at det har gått maks eh, et, et døgn eller to før de har fått tilbakemelding på oppgavene,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 Og i etterslutt her har vi bedt studentene å komme med en kommentar til studiet, ris og ros om studieinnholdet. Og vi har i tillegg stilt et på hjeppebånd her om studentene vil anbefale studiet til andre. Og det er en veldig god indikasjon på at det er et godt studie når 95 prosent av studentene sier att de vil anbefale dette studiet til kollegaer og venner.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 Under denne filmen så ligger link til disse to student som jeg har brukt i denne filmen. Jag har nemlig en praksis där jeg alltid gir ut hele student till til studentene. Unntaken er hvis det er noe skikanering av studenter eller enkeltlærere, da må dette revideres før jeg er tilgjengelig det for andre. Men som så är det att allt evaluering skal tilgjengeliggjøres for studentene også i etterkant